طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية هل ضاقت الدنيا عليك وأصبح الظلام يسود حولك ولا أحد يسمعك فاعلم أن الله عز وجل يسمعك ويستجيب لك فتأمل في القرآن الكريم وفي سنة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ستجد كل ما تبحث عنه في دنياك وأخراك فكل آية تنزل في جسدك شفاء ولروحك سقاء ولقلبك طمأنينة وراحة بال قال الله عز وجل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك قد شبت قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد في هذه السور من التخويف من عذاب الآخرة وذكر صفات الجنة كما قال بعض العلماء إن من يقرأ سورة الواقعة بخشوع وتدبر وحضور قلب فكأنه يعاين الآخرة وأهوالها لما فيها من ترهيب وذكر لأهوال القيامة والحساب والعقاب والاحتضار فلا تترك سورة الواقعة ومثيلاتها من السور لمن يقرأها فرصة أن يكون غافلا أبدا ولكن هل تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟ قال بعض العلماء لم يرد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسب علمنا ما يدل على أن قراءة سورة الواقعة تجلب الرزق وإنما ورد معنى ذلك في سورة الواقعة إلا أن الحديث الوارد في ذلك لم يصح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي رواه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان والطبراني والحارث في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وهذا الحديث حديث ضعيف لكن رغم ذلك مشاهدين الكرام فسورة الواقعة شأنها شأن كثير من سور القرآن الكريم حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتها كثيرا في مناسبات كثيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الواقعة فلما بلغت فروح وريحان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فروح وريحان يا ابن عمر وسورة الواقعة هي من السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءتها في صلاة الفجر وقال بعض العلماء وقد أوصت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها النساء بقراءتها لما لها من فضل عظيم وأجر كبير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سورة سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فللقرآن الكريم أوصاف مبثوثة فيه تدل على فضله وعظمته ونفعه للناس فهو كلام رب الناس جل في علاه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 وأما عن أسباب سعة الرزق مشاهدينا الكرام، تقوى الله عز وجل، قال الله عز وجل في القرآن الكريم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اثنان، الصلاة، قال الله عز وجل في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ثلاثة الاستغفار قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} أربعة صِلة الرَّحِم صح عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه خمسة كثرة الصدقة قال ربنا عز وجل في سورة سبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم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 فإنه يجمع للعبد خير الدنيا والآخرة وقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الرزق الطيب فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبالجملة مشاهدين الكرام فالطاعات كلها سبب لزيادة الأرزاق والبركة فيها نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن يثبتنا على توحيده وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة